Moi! Mä oon Anna-Kaisa, Pelän koulun Kärpissä ja opiskelen eka vuotta liiketalotta Osaolla. Osaolla opiskelu- ja urheiluyhdistäminen on helppoa. Viikossa tulee kolme aamujäät ja opiskelu on joustavaa. Mun mielestä tutkinnon suorittaminen on tärkeää, koska se mahdollistaa jatko-opiskelut ja pääsemisen työelämään. Tulevaisuudessa haluan pelata jääkiekkoa mahdollisimman pitkään ja tavoittelen naisten arvokisoja. Valmistuttuani katson, lähden jatko-opiskelemaan vai töihin. Suosittelen osalta kaikille, jotka miettivät urheilun ja ammatin opiskelmisen yhdistämistä. OSAO. Kaikki on mahdollista.